Разом із родиною не вперше прийшов на день поліції з дітьми десятирічний запоріжець Денис Чередниченко. Захотілося подивитися на машини. Захотілося подивитись на машини поліцейські, на гранати, на пушки всіляки. Я прийшла сюди з мамою. Я прийшла сюди з мамою. Я вже робила непрямий масаж серця. А прийшла я сюди, тому що хочу більше дізнатися про професію моїх батьків. Мама і тато працюють у поліції. Прийшла, дітей, став, Прийшла в цей день сюди повеселитись та подивитись на зброю наших захисників. Свято День поліції з дітьми організувала за підтримки Головного управління національної поліції у Запорізькій області. Ніхто, крім дітей, не може подарувати гарні емоції, яскравий настрій, а ми в свою чергу захотіли в своє свято подарувати такі емоції нашим найменшим громадянам. Сьогодні я представляю тут локацію ювенальної поліції. Ми проводимо конкурс малюнків кращих. Хочемо побачити поліцію очима дітьми. Дуже важливо проводити такі заходи. В першу чергу для того, щоб діти розуміли, що поліція це їхні захисники, це їхні друзі, і вони будь-яку хвилину можуть звернутися за допомогою. Участь у святі день поліції з дітьми взяли також кінологи та вибухотехніки. Ми приїхали сюди, аби показати дітям, а також громадянам, наше обладнання, яким ми користуємося повсякденній службі, а також невелику частину боєприпасів, які ми знаходимо на території нашої області, а також під час відряджень в зоні проведення операції об'єднаних сил. Також проводимо роз'яснювальну роботу щодо поводження з такими боєприпасами, щоб мешканці, а особливо діти, знали, як поводити себе як при виявленні таких небезпечних об'єктів. Сьогодні День поліції відмічаємо. Будемо дітям показувати виступи наших собачок. Що вони в нас вміють. Робити курс дресирування, пошук наркотичних речовин, вибухових. Не можна ображати тварин. Хочемо показати, як правильно поводитися з тваринами. Працівники обласної організації Товариства Червоного Христа України» навчали дітей надавати першу медичну допомогу. <рес> Сьогодні діти зможуть на манекені навчитись надавати серцево-легеневу реанімацію, а також елементарні знання, як вберегти себе від перенагрівання, утоплення, як не загубитись. Загалом, за словами начальниці відділу ювенальної превенції Ольги Зінченко, у заході взяли участь 300 дітей. Ольга Іванова, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.